بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين احدث تنبؤات سد النهضه الاثيوبي الذي يحتار فيه علماء الموارد المائيه والرأي في جامعات مصر فطبعا هؤلاء الاساتذه والدكاتره والحاصلين على ماجستير في علوم الموارد المائيه والدكتوراه اقول لهم ان هذا العام سوف يكون عام عالي جدا في الفيضانات لدرجه ان المياه سوف تعبر الممر الاوسط هذا العام ايضا من سد النهضه الاثيوبي فمن اجل هذا نرجى الاستعداد اولا للاستفاده من حجم المياه الضخمه القادمه الينا وزراعة الارز باكبر مقدار يمكن توصيل المياه الى الفلاحين والمزارعين باقصى طاقة يتم تشغيل الموارد المائية في نهر النيل باقصى طاقة ممكنة حتى يصل للفلاح حصته في زراعة الأرز وكذلك لتطهير المجاري المائية في فصل الصيف يعني منها فايدتين هو أعطاء دورة للمياه كده حلوة ومنعشة لإحياء برضو الأسماك وخلافه يعني دي بتدي فرصة للسمك ينشط أكتر ويكبر بسرعة مع حركة المياه وورودها إلى جميع جميع الفروع فإذا الخطة هي كالآتي أن يقوم زراعة الأرز بطريقة غير مسبوقة في مصر إن شاء الله ليكون عام في الخير كثير ونستطيع أن نقوم بالتصدير أيضا من الأرز المصري هذا العام إن شاء الله زراعته ومكسب للفلاح كبير إن شاء الله ينتظره في حال زراعته الأرز فدوت اهم شيء بالنسبة لتفاصيل سد النهضة وما سوف يحدث خلال الشهور القليلة القادمة كان معكم امل حسني حاصل على لسانس اداب قسم جغرافيا ومتنبئ بعلامات الساعة الكبرى وحدوثها من مصر ان شاء الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته تليفون زيرو اتناشر وشكرا على حسن استماعكم